السلام عليكم متابعينا الأعزاء شهر شعبان هو شهر عظيم حيث ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فيحرص الكثير من المسلمين على هذا اليوم بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لما في يوم الجمعة من ساعة استجابة بلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش اللهم بلغنا رمضان ونحن في أفضل حال اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم أعنا على الصيام والقيام والصلاة وقراءة القرآن اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا اللهم بارك لنا فيه اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا مفرج الكربات اقض حاجتنا وفرج كربتنا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والدين وقهر الرجال اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اكشف عنا بلوتنا يا عالم كل خفية يا صارف كل بلية أغثنا أغثنا أغثنا ندعوك يا ربنا دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر يا الله اكشف الغم والهم وفرج الكرب العظيم، يا من إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، رباه رباه رباه، أحاطت بنا الذنوب والمعاصي، فلا نجد الرحمة والعناية من غيرك فأمدنا بها، اللهم إنا نعوذ بك من فقد الأحباب بشعبان، اللهم وبلغنا رمضان، ونحن بأحسن حال ونسألك أن ترحمنا وتجعلنا من الصالحين ربنا لا حال يدوم ولا أناس يبقون فلا غيرك يبقى اغفر لنا إن قصرنا بحقك يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم, أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم أعصمنا من كل سوء ولا تأخذنا على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمرنا حسرة وندامة اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وحسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه والحمد لله رب العالمين